Жінка з тигром, косулою та мечем. Перед відвідувачами постають 10 полотен, на яких зображені жінки з різними їхніми тотемними тваринами. Кожна чіпляє за душу, каже вдвідвачує виставки Вадим Столярик. Для мене особливо глибокою такою роботою виявилася ось ця, що намальований орел і дівчина біля нього з кінжалом. Вона відображає наше сьогодення, відображає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 Ну я перебрала дуже багато прототипів, образів жінок, щоб вловити в той погляд, який я хотіла передати в цій жінці, яка є уособленням всієї нашої України. На деяких полотнах то тема всієї України є от сукупний образ жінки, жінки-берегині, жінка і жінки, які яка ну охороняє нашу, нашу країну. Над картиною лелеки, розповіла авторка, почала працювати ще до війни. Ідея була показати таку собі мрійливу молоду пані, яка ну, от її мрії, її лелеки полетіли кудись вдалечині. Вона така романтична, дивиться за ними, як вони летять. Двоє чи троє людей мені казало, коли дивились на цю картину, казали, що це, це напевно душі наших хлопців